Hej og velkommen til Dansk Udtale. Mit navn er Allan, og i det her klip vil jeg gerne tale om vokalsystemet på dansk. Dansk er et sprog, der øh, om noget er båret af vokalerne. Vokalerne er ekstremt vigtige, og de ligger ekstremt tæt på dansk. Man kan inddele øh, de danske vokaler i tre grupper, øh, alt afhængigt af, hvor i munden de bliver udtalt om de øh, bliver udtalt foran, først eller frem i munden, midt i munden eller bagerst i munden. Mm. Den første række, øh, de vokaler, som bliver udtalt eller artikuleret frem i munden, kalder man i-rækken, og de består af i, e, æ, a, a, a, I, e, a, a. a. Kendetegnende for i-rækken er, at man smiler, mens man udtaler de her vokaler i e e a a. a. Modsætning til det er så y-rækken, den midter midter rækken af vokaler, øh, som består af y, y ø ø y ø ø. Og når man udtaler de her vokaler så har man øh, runde læber, altså en kyssemund. Y, -y Ø mm. Den sidste række består af vokalerne U O O og -O. U O og den bliver kaldt u -rækken. Og u har man øh, på samme måde som man har med y rækken kyssemund, altså runde læber, når man udtaler det. U O O og Ja, tak fordi du kiggede med. Hvis du har lyst til at vide mere om dansk udtale, så kan du finde flere videoer her, eller du kan gå ind på Facebook og, led Facebook og lede efter Dansk Udtale. Tak for i dag.